بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشون گوئی کے بارے عزیز دوستو یلہ میں ہے کہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ میری امت زمانہ جہلیت کے چار کام جنہیں وہ نہ چھوڑے گی عزیز دوستو وہ کام کون سے ہیں سماعت فرمائے حسب نصب پر فخر کرنا انسان کو اس کے نصب کا تانا دینا ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بے توبہ کیے مر جائے تو اسے قیامت کے دن گندہ کا کرتا پہنایا جائے گا اور خجلی کی چادر اڑائی جائے گی مسلح شریف میں ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو, کو کان لگا کر سننے والیوں پر لانت فرمائی ہے ابن کثیر کی روایت ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دہ چاہتا ہوں اللہ پس سلام، زندہ